لا رأينا في القرآن الكريم يا أيها, الم... يا أيها المسلمون والمسلمات استعملوا الفيسبوك والتويتر واليوتيوب إلى غريض oh أنا أنا وزنت 68 أيووو شكد <متحدث> بيه؟ أصلاً يا يما تي <تصفيق> تاكلي وتشربي وأنا حرارت عليا ونعيط أنا على السا هذه رسالة لوزير التعليم الجزائري نوني وماي وا مو سنديرو وزير التعليم سنة سعيده وزير التعليم سنة سعيده باغي نتزوج فاطمه شد في هذاك الخيط <تصفيق> منيش امنه اللي تزوجت ياوه امني امني كاينه منها خفت بور ما تبوريش كنت تقعدي مية سنه انا نستناك صح اي <تصفيق> <يو> والله <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله يا رب ايه إذا. إيه <تصفيق> يعانون من من الكبيرة في في الأذن والتعبان المستمرات الأمام. أريد أن أقول أننا نعلم أننا نعلم <تصفيق> أننا <تصفيق> نعلم أننا نعلم أننا نعلم الله أكبر عليك إيه إيه نعلم ايه نعلم أننا نعلم أننا نعلم أننا آه أننا نعلم <تصفيق> لا نعلم آه. أننا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> العنب دي لغه واحده هذه. What's محمد. How old are you? عمرك كم سنه؟ 18 ونص 70 زيارة في بلاطونا سيتشوف ما <تصفيق> واش دل؟ دربها ندير ندير دربها ندير دكت أقعد دقاعد لينس دك دكتنا دكت دك دك دك دك دك دك. دك. دك. أروح يسوعد أروح يروح فيا ضم في كسل الله ترجلي كسل هذه الجلي ها قول فيه مباركه انا كي نجي لهنايا شغل نكون مهقله نكون مقلوط ندخل لهنايا نخرج نخرج زاويه يروح يجيب نيتو ويضرب سبعه دورات ويدعي لله كيفاش يضرب سبعه دورات يضرب دورات ويدعي لله دورات ويدعي وهذاك السيد اللي راهو في القبر اللي راهو مسكين راهو في الاخر يدعي الله والله يستجب له يا دخت على بالك عم مره دعيت وتحققت لي بزاف عفايس ما نقدرش نقولهم خليهم في قلبي انا هذاك يهضر لي نقد لي الوضوء no. no. انا ما يقلقنيش رمضان نفطر نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث ما نتقلقش وعلى فهمني نواصل في الفطور يا لا ما نبدلوش ليكيب اللي تربح، أنا حياتي كاملة فاطر، وتحبني نصير معليش، وأون بلوس أنا صحابي كلهم، صحابي كلهم ماشيين لجهنم، باش نعملوا لما غادي. صدمة كبيرة في العالم، الشعب الذكي، لا لت... تشريه، أت... أه. أي الكتاب اللي كيتمشى زعما يا يما شنو اش اش ادكى شعب كاين في المغرب اه عربي ايه اللي بغيتي في العالم كامل فين اسيدي في الفرع ف... وحدني غريب انا عايش غريب كنت داخله خارج عليهم ما خليتهمش ولا دقيقه وحدهم صح سي خير ام وعلاش كنتي داخله وخارجه عليهم أه... ####خدمتي يا حضارة أنا أو ماين واو ولا يقرأ تحت واش وات هابنز برونالدو مع رونالدو قال لك أعطيني النمرة شنو؟ مياو مياو إن شاء الله هاد الفين إن شاء الله Ha, ha, ha, ha. Inchallah, Allah y safar wujhek inchallah. Porto Malhor. Écoutez, je veux pas parler de ça. Il faut respecter le choix de l'entraîneur Guardiola, c'est un grand monsieur et Mahrez est un grand entraîneur. Guardiola, c'est un grand monsieur et Mahrez est un grand entraîneur. Mahrez est un grand entraîneur. Guardiola, c'est un grand monsieur et Mahrez est un grand entraîneur. <tent tent> <tent> ولكنني اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت تخرج ايه ايه أله على أله من أله حلو أله على رأس أله أله من من أله أله أله قد تكون استراحه محارب راك <تصفيق> هل انت مع ترسيم <تصفيق> الامازيغيه تاكيد انا في نايل <حيز> انا عمري انا عمري انا عمري انا عمري انا عمري في <تصفيق> عمري <مت> انا عمري انا عمري انا انا انا Ha ha ha ha ha!